Dívám se třeba, když žehlím, nebo když večeřím. Dobře. O, na co se obvykle díváte? Hmm. Dívám se na Gilmore děvčata a na seriál Adam Třásem Snovy. Na televizi se dívám nejvíc tak dvakrát do týdne, víc ne. Aha. Ani ne, podívám se tak na jeden týden, jako jeden, dva filmy týdně, ale většinou tak jeden film dám za týden. Moc často se nedívám na televizi. Uh, moc často ne, možná výjimečně, když je nějaký sportovní přenos, nějaký dobrý film, ale filmu je teďka málo, takže televizi moc neslím. Dívám se často na televizi. Většinou každý den si zapnu zprávy večer a občas si zapnu aspoň jeden díl seriálu nebo nějaký film. Televizi jsem neviděla, myslím, že v obchodě naposled. Nekoukám na televizi už 15 let vůbec, možná.